Thank you. يا واد يابوس النالول يا واد يا واد يا ابو سنانو كتير عنا كالول يا واد يا ابو يا واد يابوس النالول يا واد يا واد يا ابو سنانو كتير عنا كالول يا واد يا واد يا ابو سنانو ومهما يفت نوري أنا مالي ومال عازولي لولا مهما يفت نوري أنا مالي ومال عازولي أنا مالي ومال عازولي يا واد يا ودي أنا مالي وما ورد يا ورد يا ودي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا مهما مالي انا مالي وما العزولي انا مالي وما العزولي يا واد يا, واد يا بس بصراحة مسلي فيهم يابو العيون جميل و بقول عندي فيهم ماليش في الحب حير بصراحة مسلي فيهم نور عيوني مش واخد على بعدات اوقات يا واد البلاد عاشق هواك يا البلاد ولو انت يا نور عيوني مش واخد على بعدات ومهما يفتني انا مالي ما ومال عذري مهما يفتني لي انا مالي ما ومال عذري انا ما انا يا واد يا يا انا مالي وما يا واد يا واد